Oruvarə Azərbaycan oğulları Skolizivdən az. as Rusiyada olur olsun yollar ehlas yanım varlar Azərbaycan oğulları El, elə oğullarımız var bizim qərib ölkədə, Onlarla heç ki, sizə gəlib durmur söhbədə, Onların söhbətində artıq olsa bir kəlmədə, Göstərər doğruları Azərbaycan oğulları, Göstərər doğruları Azərbaycan oğulları, in us.